السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تو آن سے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کو تو بتاؤں گا آپ کو آن لائن طریقے سے کس طرح پیسے کما سکتے ہیں تو چلے جی آپ لوگوں کو ٹاپک سٹارٹ کرواتا ہوں ویڈیو آپ لوگ بالکل اسکپ نہیں کریں گے اگر ویڈیو آپ اسکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جو کہ اس کے لیے ہمارا نقصان نہیں ہے آپ لوگوں کا نقصان ہے تو آپ لوگوں نے بالکل ویڈیو اسکپ نہیں کرنی ویب سائٹ کا لنک جوائنا نیچے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ کس طرح ادھر کما سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے نا آن لائن یہ آن لائن جاب بھی ہے جتنا مرضی کمائیں جتنا آپ مرضی کریں تو سب سے پہلے اپنے کروم بروزر اوپن کرنا ہے اگر لیپ ٹاپ آئے آپ کے پاس تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر لیپ ٹاپ نہیں ہے تو کروم بروزر اوپن کر کے ادھر آپ سائٹ اوپن کر لینی آپ لوگوں نے ادھر آ جائیں یہ ٹاپ رائٹر کے یہ دیکھیں جی دو ہزار تین سو اکیس دو ہزار دو سو چونتیس ڈالر یہ انہوں نے کمائے تیس دن کے یعنی کہ ایک مہینے کے اچھا جی یہ ان کے کچھ معلومات ہیں کہ نو رجسٹریشن فیس آپ کوئی رجسٹریشن فیس بھی نہیں ہے آپ بالکل جو دے نا ود آؤٹ وداؤٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں فری لائف ٹائم ممبرشپ ہے اس کی جی جی دوسرے نمبر پہ یاد ہے آپ <coughs> کو اوپر ریجیکٹ دیں گے اسائنمنٹ دی جائیں گے اور یہ پھر اجازت ہے اس کی علیحدہ مینیج آپ آ کے نا سارے ڈیٹیل یہاں پر پڑھ سکتے ہیں کیپیٹیٹیو سیلری مطلب کہ اچھی سیلری آپ کو دی جائے گی اس کے بعد جو ہے نا مطلب پرسنل آپ کے ساتھ جو معلومات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں مطلب علیحدہ طور پر اس کے بعد جاتا ہے رائٹر سپورٹ ٹیم چوبیس بائی مطلب کہ ہفتے میں ساتھ دن چوبیس گھنٹے اگر آپ کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اچھا جی بہت فل ٹائم مطلب اگر آپ فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں فکسیبل ورک ہیں اس شیڈول ہیں آپ جس طرح چاہیں جب چاہیں مرضی آپ نے کر سکتے ہیں مرضی کر سکتے ہیں یہ کانفیڈ کرنٹی ہے یوزر فرینڈلی اس طرح آپ سارے معلومات یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اچھا خاص طور یہ اسٹوڈنٹ کے لیے آفر ہے اسٹوڈینٹ اور جو ہے نا خاص کر کے نا حضرات کے لیے آفر ہے مطلب کہ آپ اور اگر کسی چیز سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بالکل آپ اس پر اپلائی نہ کریں چلو جس میں آپ آ جائیں ایف یو ہیو بیچلر فیگس اس طرح کہ اگر آپ کی بیچلر ڈگری ہے چودہ مہینے میں چودہ کلاس کی پڑھے ہوئے ہیں تبھی آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں اکاؤنٹنگ ہے آرٹ ہے اسٹرانومی ہے بیولوجی ہے بزنس ہے کیمسٹری ہے کنزیومر ہے سائنس ہے اکنامکس ہے ایجوکیشن ہسٹری ہیلتھ کیئر جیوگرافی فنانس سٹڈی، انجینئرنگ لا میڈیسن یہ میوزک نرسنگ یہ دیکھنا سب بھائی یہاں پر پڑھے ہوئے ہیں کسی بھی شعبے سے آپ کو والے حوالے سے ہے نا تو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں چلے جی ود ڈرا کی بات کرتے ہیں سوری کس طرح پیسے جو ہے نا کم از کم ان میں کما سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ وار کس طرح آپ وار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی پہلے اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے جس طرح جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس طرح آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے فل آؤٹ اپلیکیشن پاس دی گریمر ڈریس رائٹ اے شارٹ پروموٹ اینڈ اپلوڈ این ایز سمپل اپلوڈ فوٹو اور ہائر ایجوکیشن سرٹیفکیٹ اینڈ ویلویز یور سی وی اچھا جی یہ سارے معلومات جہاں پر آپ کے لوگ آ سکیں پڑھ سکتے ہیں تو چلے جی رجسٹریشن بھی جو مانگتے ہیں وہ آپ لوگوں دے دیتے ہیں اچھا جی تو آپ نے سب سے پہلے یہاں آ کے کرنا ہے یہ دیکھیے جی آ گئی معلومات فسٹ میں آپ جو مطلب آپ کو جو بھی نیم ہے بی سی فار ایگزامپل سی بی ٹی ایس اس طرح آپ کوئی بھی جو ہے نام دے سکتے ہیں اس کے بعد پتری ڈیٹ ہے اس طرح میل فیمیل ٹھیک ہے جی کالی جو ہے نا پاکستان دے دیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح والے سے آپ سی ٹی وی دے دیں گے اس کے بعد ہے ای میل آپ اپنا ایمیل میل بھی دے سکتے ہیں فون نمبر جو آپ نا فون نمبر بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آ جائیں ایڈریس بھی دیں گے ای ایڈریس اس کے بعد فون نمبر دوسرا بھی ہے آپ دے سکتے ہیں اگر اپنا بھی دے دینا چاہیں تو دو نمبر پر نان کر دینا ہی نہیں دے سکتے اس کے بعد پاسوارڈ آ گئے ریپیٹ پاسوارڈ آ سٹ ڈے پہ اور پھر جو ہے نا سے آپ ایگری کر لیں یہ دیکھیں ٹیٹوریل بھی کچھ یہاں سے خاص کر معلومات کو دھیان کر لیا کریں اپلوڈ سی وی ہائر ایجوکیشن کی تو چلے جی آپ لوگوں کے میں سامنے میں نہیں کرتا کیونکہ جس طرح میں کر لیتا ہوں تو بہت لوگ جو ہے نا خاص سیم اسی طرح کرتے ہیں تو پھر سافٹ ویئر میں ان کو مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں بار بار کیوں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ لوگ کو اپنا دینا ہے میں اپنا دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ آتا ہوں پھر اچھا جی تو پہلا سیٹ اپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہ دوسرے سیٹ اپ پر آ جائیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا یونیٹیویٹیو لینگویج مطلب آپ کون سی لینگویج میں رائڈ کرنا چاہتے ہیں جو لینگویج آپ کو آتی ہے وہی وہی سلیکٹ کر رہے ہیں فار اور ادھر دوسری لینگویج ادر لینگویج مطلب آپ کے رائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر دیں اردو ایسا کہ جو جو بھی آپ لوگوں آتی ہے تو وہ سلیکٹ کر دیں یو آر ہائیسٹ ویلیویبل آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے تو میرے پاس جو ہے نا سو ایٹ ڈگری یہ سلیکٹ کر دیتا ہوں میجر یہ ساری حساب کتاب ہم لوگوں نے خود سلیکٹ کرنی ہے یہ اس پر آ جائیں تو فزکس اکنامک سڈی آپ اپنی طرف سے کریں گے جو آپ کا اپنا ہے بزنس اسٹڈی سوشل اسٹڈی ٹھیک ہے جی لائف سائنس اس طرح کے حساب سے پھر یہ جاتا ہے کہ پلیز یہ سافٹ ویئر ہے مطلب کہ اپنے پہلے کون سا سافٹ ویئر استعمال کر چکے اگر کر چکے تھے ٹھیک ہے جو نہیں تو پھر جو ہے نا نان ہی رہنے دیں تقریباً جانے دیں میں سی ڈی بھی کر چکا ہوں کام ٹھیک ہے جی ڈاک فوٹو شاپ بھی کر چکا ہوں تو آپ اپنے جس لینگویج میں کام کرتے تو ٹھیک ہے دے سکتے اگر نہیں تو پھر نام ہی رہنے دیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ اچھا جی اسٹیپ تین پر آ جائیں تو یہ آپ کو مانگ رہا ہے کہ ایڈیشنل آپ اویلیبل ہیں ہفتے کے ساتھ ان چوبیس گھنٹے اباؤٹ میں آپ ادھر سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں یہ ہوں میں ہوں اپنے طرف جو ان کو مطمئن کر دیں کہ آپ کے لیے کس طرح کام کر سکتا ہوں کس طرح کام نہیں کر سکتا تو یہ ان کو جو ہے نا کر دیں اس کے بعد ہے اویلیبل ٹو ٹیک ارجنٹ آڈر اگر ارجنٹ آڈر آ دیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا ٹھیک ہے جی یہ آن کر دیں اباؤٹ میں موٹیویشن لیٹر یہ آپ ان کے لیے لے کے موٹیویشن لیٹر لکھ دیں گے گوگل سے اٹھا سکتے ہیں خود کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ہے نا میں آپ کی ویب سائٹ کے لیے اس طرح کام کر سکتا ہوں یہ ہے وہ ہے تو آپ خود سے بہتر لے کے اس کو دے دیں اس کے جی بعد آ جائیں سوری یہ آپ کو ویب سائٹ کے بارے کہاں سے ملے پتہ چلا نا تو مطلب کہ علیحدہ حساب کتاب کے حساب سے آپ وہاں یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بھی دے سکتے ہیں فیس بک کا کا مطلب سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بھی دے سکتے ہیں تو مجھے جو ہے نا ادھر پہ پتا چلا سرچ انجن بھی پتہ چلا مجھے ویب سائٹ کے بارے کہاں سے پتا چلا سرچ انجن فیس بک وغیرہ وغیرہ آئی ایگری ٹھیک ہے جی ایگری بھی کر دیں اس کے بعد جی آئی ایگری پالیسیز بھی کر دیں تو آئی ایگری بھی کر دیں پالیسی سارے بھی اور یہاں پہ میڈیا اکاؤنٹ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں فرض کرنا فیس بک آپ لنک دے سکتے ہیں یہاں پر اور پھر یہاں پر سبمٹ کر دیں جیسے آپ نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یہاں سے اس طرح جو ہے نا سارا انفارمیشن اپلائی کر کے آپ سبمٹ کر سکتے ہیں جی اچھا جی اکاؤنٹ بن جائے تو آپ کا تو اس کے بعد جو ہے نا اس کی منع کی بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح ورک دیتا ہے پیسے تو آپ ایڈوانس بھی کر سکتے ہیں ریگولر بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ریگولر کر دیتا ہوں اور یہ دے رہ منٹ ایک دن کا حساب کر لیتے ہیں یہاں سے ایک دن کا ٹھیک ہے جی یہاں سے نیچے نہیں جا رہا تو یہ ایک دن کا یہ دے رہے ہیں تین ڈالر ٹھیک ہے جی تو پھر بھی میں ٹرے کرتا ہوں ایک منٹ یا جائیں جی اگر ایک دن میں آپ دو پیجز لکھتے ہیں ایک دن میں دو پیجز تو آپ کو ستارہ ڈا ستارہ ڈالر ملیں گے سوری ستارہ ڈالر تو آپ حساب کریں مہینے کی کس طرح آپ کے بند ہیں یہ پھر دیکھیں اس طرح دن بڑھا جائے تین دن بڑھائیں تو پھر جو ہے نا پچیس ڈالر ہو گئے اس طرح آپ آسانی سے گھر بیٹھ کے پیسے کما سکتے بہت ہی آسانی کی ود آؤٹ انویسٹمنٹ کے اچھا جی وتڈرا کا حساب بتا دیں وتھ ڈرا کا حساب تو یہ جو ہے نا ویب منی ہے ہائپرلٹ ہے پینیر ہے تو یہ سب سے بیسٹ جو ہے نا پینیر ہے کیونکہ یہ دیکھو زیرو فیصد کمیشن مانگ رہے ہیں تو یہ کمیشن نہیں بالکل فری ہے تو خود بھی تھوڑا سا یہ سرچ کر لیا کریں کیونکہ یہ تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی خود سے تھوڑا بھی کام کر لیا کریں تو پینیر کے حوالے سے اگر بھی آپ کو سمجھ نہیں رہی تو یہ آپ کو علیحدہ سے اکاؤنٹ بنا کے دیتا ہوں علیحدہ ویڈیو سے تو چلے جی اس طرح آپ ان لائن ویڈیو شروع کر کے پیسے کما سکتے ہیں سوری ان لائن کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں یہ آپ کو سارا طریقہ ریگولر آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے پھر بھی آپ لوگوں کو اگر کوئی بات کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے آئندہ کے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ